I denne filmen skal vi se på hvordan vi kan få til en green screen innspilling, altså fjerne bakgrund fra en film og sette inn en annen, ved å bruke enkel programvare. Vi har tenkt å bruke iMovie, og det kan du enten gjøre på iPhone din eller på iPaden din. Genom et par enkle skritt ska vi nå gå gjennom hvordan du faktiskt går fram. Det første du trenger, det er en ensforva bakgrunn. Det beste er å bruke en blå eller grønn skjerm, men du kan også bruke en vem som helst farge, bare den er konstant. Det du må tenke på er at de menneskene som besinner seg i filmen ikke har så mye av den samme fargen på seg som bakgrund. Hvis jeg for eksempel har en grønn skjorte på meg mot en grønn bakgrunn, da skjer dette. Dette blir som Harry Potter-kappa i filmene. Det er nemlig at det samme fargen, den forsvinner jo, og da ser det jo ganske rart ut som du ser på dette bildet. Punkt 2 er en helt klar anbefaling for meg om at du skal lage en dreiebok. Der planlegger du vad du skal spille in på forhånd. Det er helt vanlig i filmprosesser at man lager en dreiebok där man har ting sånn som jeg beskriver i denne dreieboken der jeg forklarer scenene. Det viktigste er at du planlegger vad er det som skal ligge i bakgrunnen? Hva er det som skal ligge i forgrunnen? I bakgrunnen der kan det enten ligge stillbilder eller det kan ligge filmer. I forgrunnen der er det mest vanlig at vi har en film som går sånn som denne. En annen måte å lage dreibok er å ta tre blanke lysbilder i PowerPoint. Velg Skriv ut, så velger du tre lysbilder, altså det som er en notat lysbilde utskrift sånn som denne. Og så kan du tegne scenen her og skrive vad som ska være i de forskjellige scenene i dreiboka di. Som nummer tre så trykker jag på iMovie. I dette tilfellet bruker jeg min iPad. Går in i iMovie og trykker på plussen oppe til venstre for å opprette en ny film. Så trykker jeg på film til venstre på skjermen. Da må jeg velge ut først vad som skal være bakgrundsbilde på scene 1. Jeg har valt dette nyhetsstudio. Og så trykker jeg på opprett film nede. Nå har jeg fått ett et studio. Jeg kan med fingeren dra frem og tilbake i bildet. Jeg kan også holde trykket på bildet og dra bildet ut eller in i forhold til lengde. Til å med så tar en den ganske langt, fordi at jeg skal helle korten inn i like lang lengde som videosporet som jeg nå skal spille inn skal være. Så åpner jeg kamera -appen. Og så må jeg da finne et utsnitt med ensfarvet bakgrunn som jeg må flytte kamera på en måte slik at jeg ikke ser noe annet enn selve den ensfarvet bakgrund. Det beste er som sagt grønn eller blå, men du kan også bruke vit og andre farger, bare passe på at det er ensfarvet og så jevnt belyst som mulig. Så er det lurt å titte i kamera, vite hvor kamera er på iPaden. O så vælgge man video i foråt der video jeg kal spillpela en eh, O så er je klar får optake. jeg titter i Drjeboker ser på vilket bildutsnitt je kal ha O så ser je jeg h var vilken text jeg skal se. Si. Da sätter vi overtil fjellet for å se hvor de f i rollet da jeg spilte in den første videoen, og kan gå tilbake til iMovie. Her er det viktig at jeg drar meg til starten av bakgrunnsklippet på denne måten. Så går jeg opp på video. Og så går jag in på nylig lagt til. Og her finner jeg dette 6,5 sekunder lange spor jeg akkurat spilte in. Jeg kan nå velge å trykke på de tre prikkene til høyre, det er egentlig hele hemmeligheten, at jeg trykker på den, og så velger jeg valget som heter grønn-blå-skjerm. Da legger den seg ned. Jeg drar tilbake igjen for å se om jeg må klippe ut noe i starten. Da setter vi over tid. Og som dere ser så er det automatisk tatt vekk bakgrunnsfarven, og jeg ser studio i bakgrunnen på denne måten. Nå kan jeg gjøre dette bakgrunnsklippet kortere. Så går jeg tilbake hit, og så drar en akkurat like lag på denne måten. Nå skal jeg gjøre dette her en gang til i forhold til å vise deg hvordan man lägger til en film som bakgrunn. Då går jeg tilbake til videoer, og så velger jeg eh, innenfor biblioteket mitt, på det neste sporet jeg vil ha, og dette er et grunnspor, så her velger jeg å trykke på plussen, og den legger seg da ned på linja, og dette er bilde ute fra skisporet. Og det jeg skal gjøre nå, det er at jeg skal spille inn den neste filmen som er ute fra sporet. Som du ser er det flotte skiforhold her i fjellet. Nå gjentar jeg samme prosedyre som i sted. Jeg går in på videoer, finner den filmen jeg akkurat spilte in. trycker på den, trycker på tre prikker, velger grønn og blå skjerm. Den legger seg ned. Jeg må klippe ut litt i starten av klippet. Så jeg trykker på den, og så drar jeg meg litt innover, slik at jeg ser akkurat det jeg skal starte. For å det dette likt opp og nede, så går jeg på sporet nede, og så drar jeg det litt in. Så det blir like långt på denne måten. Så trycker jag på play. Som du ser är det flott turf här i fjället. Om jag är färdig, som jag er nå så trycker jag på knappen färdig uppe till vänster. Och så med jag skriver in en titel. Snö och så trycker jag på enter. Och nå trycker jag på denne knappen nede i mitten. Der jeg velger hvordan jeg skal bruke filmen. Jeg kan for eksempel laste den i en eller annen som Book Creator, eller jeg kan trykke på arkiver video og velge størrelse så høy som mulig. Jeg velger 4K, og på den måten så eksporteres filmen, og du finner den der du finner bilder og videoer ellers. Og så er det egentlig bare til å begynne å filmen.